I dag bor det ca. 28.000 mennesker på Askøy. Før i tiden reiste bergenserne til Askøy på ferie. Men nå er det ikke lenger bare den friske lufta som lokker folk hit. Askøy er et fantastisk sted å bo, og barnefamilier trives spesielt godt. Askøy har mange flotte turområder, det er nærhet til sjø, mange fritidstilbud og et rikt organisasjonsliv. Det vil vi ta vare på. Bergens region vil vokse med over 100 000 fram mot 2030. Vekst og urbanisering skaper muligheter for handels- og næringslivet. Aske vil tilrettelegge for flere arbeidsplasser slik at færre må pendle ut av kommunen. Og alle på Askehøy trenger et sted å bo. Da må vi tilrettelegge for ulike boligtyper og varierte bomiljøer. I dag er Askøy en ensidig boligstruktur med overvekt av ene boliger. Vi blir flere eldre og flere aleneboere, og det er mangel på mindre og rimeligere boliger. Det vil vi gjøre nå med. Alle på Askøy skal få bo i trygge og inkluderende nærmiljø, der det er aktivitet, engasjement og sosialt samhold. For å få det til, må vi planlegge for gode møteplasser, skola og idrettsanlegg. Når vi tilrettelegger for boliger, må vi også planlegge för grønne områder, parker och lekeplasser. Så kan både store og små Askeværinger få gress mellom tærne. Askehøy ska ta miljøutfordringene på alvor. Vi vil tilrettelegge för sykkel, gange og bedre kollektivtilbud, slik att det blir lettere å ta klimavennlige valg. For å få det til, må vi bygge konsentrert og mer bærekraftig. Utviklingen av attraktive sentrumsområder med service, handel og møteplasser for innbyggerne er ikke bare miljøvennlig, men også viktig for socialt samhold og tilhørighet. Det er ingen tvil om at Askøy er et godt sted å bo. Kommunen trekker både folk og næringsliv. Derfor ska vi planlegge smart og fremtidsretter. Askøy ska ha en helsefremmende utvikling, og vi skal være en grønn, levende, ung og skapende øy. Nå planlegges Askøys fremtid. Gå inn på Aske kommunes nettside og les mer om kommuneplanens arealdel.